Chtěla by jsem, moc by jsem chtěla psa? Nemám, ale vždycky jsem chtěla nějaký. A jakýho by si chtěla? Ptáčka nějaký. Chtěla, ale je to velký závazek a nemyslím si, že teďka zrovna by to bylo aktuální. Už ne, už nikdy. A proč? E, protože mám dvě děti a to stačí, myslím.